sa okretom uragaeša. Znači, partner drže ruke. Pa nam sečeš. Jedan. Sečeš. Ti je treba, zene, ti treba da me vodiš u onu stranu. Hvala. Dvi. Ude strane. Ova ruka ide malo dole. Pravi talas pa ide malo gore. A ovde uhvatite ovakvu parterovu ruku, kao za sanke. I kada ovo dignete, dok se vaše telo kreće u krug, ova ruka odavde ide i kači partnerovo telo i gura to na dole, na ovakvom način. I onda u ovom momentu se okrenem u 180 pene i spustim je na U vođenju ova ruka ide malo koledima dole, pa koledima gore i odvojim. pomem sebi tako da to izvu vežbi ovako 1 2 3 1 2 3 Чујте, morate moro čisto da prođe iza vaših gleđa, ne savijaj kuk, najbolje sto je Jedan, dva, tri, da li vidite moja veća smo prava i sad progledajte. Jedan, dva, tri, progledajte.